В случая, ако съм оттръгнал да така, кап, така автоматично изключва uh -huh. заради отката. Това е задължително. Задължително се, Тоест, затягаме на варигата, тя вече е малко пренатегната, тъй като е топло. Ако искам леко да я е освобода, тук освобождавам и си настроим. Okay. Тоест, със зависимост от температурните условия. Маслената помпа, резервуара за масло, е доста голям и се вижда колко е пълна. Маслената помпа, с която и да е отвертка, много лесно, много лесно се, се регулира. Тази част е отделна, тъй като доста често се унищожава и среза, с, отговаря на 35 кубикова машина. Отключвам задължително. Ако не работи, след 12 секунди тя автоматично се изключва. Като Иш топсу я. Колко каза че може да направи разрези. Ти <тължи> полихме до Mm-hmm. <laughs>